السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الأحباب متابعينا متابعين موقع نون موقع نون بيشتهر بخصوماته وتخفيضاته المستمرة وعروضه هنشوف دلوقتي إزاي نحصل على العرض اللي قدامنا ده إن إحنا نقدر ناخد توصيل مجاني على أي منتج وناخد كمان خصم بقيمة 50 ريال سعودي زي ما إحنا شايفين كل اللي احنا عملناه ان احنا رحنا في الصفحه الرئيسيه من بره اخترت المنتج اللي انا عايزه من كولكشن العروض اللي موجوده كتير جدا على موقع نون وبعد كده ذهبت لعربه التسوق وادي المنتج بتاعي وفي خانه اضافه الكود ضفت الكود بتاعي اللي هو سي 95 ندخل الكود تاني مع بعض ندخل الكود مع بعض هقول له كده ادخال الكود كده المنتج سعره الفين تسعمائة وتسعين ريال والتسليم مجانا هنخصم كمان خمسين ريال او خمسين درهم اماراتي هقول له كده سي خمسة وتسعين بالشكل ده واوعى تقول له يلا شراء المنتج دلوقتي قبل ما تقوله تطبيق بنتظر جميل اول ما بيديك الاشارة الخضراء تحت ويقول لك ادي آه الخصم خصمنا لك مبلغ خمسين ريال صوت وده الخصم المتواجد حاليا شكرا لكم ونلقاكم مع وكوبنات خصم جديدة منه